Анна Намістюк прийшла до дитячої поліклініки за талонами довузьких спеціалістів, аби отримати медичну довідку для праночки, яка цього року йде у перший клас. Хірург, орто, орто, окуліст, ортопед і стоматолог. У черзі жінка чекає дві години. О 12-й розпочалась онлайн-реєстрація довузьких спеціалістів. Починаємо з хірурга. Хірург місяць. На понеділок на 9 ранку. Підійде вам. Медична реєстраторка записує онуку Анни Намстюк до необхідних узких спеціалістів онлайн. Запис основно в основному нас де електронний через сайт Medix. <турси> <турси> так. Ну, якщо є вільні місця, є, що люди відписуються, бо запис проводиться на певний період. Тоді люди підходять, є вільне вікно, ми записуємо також. Тільки електронний запис через сайт до спеціалістів. По живій черзі проходять екстрені ситуації. Тетяна Шпилюк разом із п'ятирічним сином прийшла на консультацію до кардіолога. Потрібна довідка для дитячого садка. Запис онлайн через систему Medics відсутній. От ми зараз зійшли в живу чергу, можна сказати, бо люди по запису, нам сказали, почекайте, буде віконечко, ми вас покличемо, сидимо, чекаємо. Після обстеження лікар-кардіолог направляє хлопчика до інших спеціалістів на додатковий огляд. Мальвіна Мельник каже, у серпні кількість пацієнтів збільшилась. Зараз в зв'язку з тим, що йде активна підготовка школи, садочки, профогляди, то в середньому до 25-30 діток, як приймають, протязі дня. Н, Е, да. 16-річна Марія Сурник перевіряє гостроту зору, називає літери у таблиці Севцева. Далі офтальмолог перевіряє сітківку ока. Марія – студентка коледжу, каже, перед новим навчальним роком потрібна медична довідка. Мама записала мене заздалегідь на сайт, щоб не утворювати черг, і можна було без проблем пройти всіх спеціалістів. Там можна обрати конкретну дату, яка зручна вам, і час. За словами тимчасово виконуючої обов'язки, завідуючи дитячої міської поліклініки Хмельницької міської лікарні Ольги Проскурович, батьки дітей приходять скаржитись на те, що не можуть потрапити до військового спеціаліста через чергу до реєстратора та відсутність запису через онлайн-систему Medix. З 12-ї години кожну середину та п'ятницю у нас відкривається Онлайн запис в медичну інформаційну систему Медікс. Більшості ми бачимо, де там сиділи старші люди, які не мають або можливості там через сестарілий телефон, або просто не мають інтернету, щоб записатися вдома. Ну, не обов'язково війти до нас в реєстратуру і це робити. Ольга Проскорович додає. Огляду вузьких спеціалістів можна пройти і у вересні. Про огляд не обов'язково проходити до 1 вересня, це можна зробити протягом року. Не стояти в чергах тут, не нервуватися, можна пройти абсолютно спокійно у вересні, в другій половині наприклад, робочого дня, записавшись попередньо, і пройти до саме про прапорів. За словами Ольги Проскорович, якщо попередньо зареєструватись на прийом до потрібних вузьких спеціалістів, то за дві години можна пройти повністю все обстеження. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.